Descind în forc, peste 50 de mandate, după 27 de percheziții la domiciliile unui grup infracțional din Brasubliniere OV. Polici subliniere ti din Brasubliniere OV cu sprijinul colegilor din mai multe judece, au efectuat 27 de percheziții domiciliare la persoane benuite de constituirea unui grup infracțional organizat, activitile infracționale constând în falsificarea unor acte emise de autoritcii bulgare sub liniere alte infracțiuni conexe. la data de 11 aprilie. 62 de poliți sublinieră tia Inspectoratului de Poliție Judecean Brasublinieră OV, sub coordonarea procurorului din cadrul parchetului de pe lângă Înalta Curtea de Casație Sublinieră Justicie, DICOT Serviciul Teritorial Brasublinieră OV, au efectuat 27 de parchezici la domiciliile mai multor persoane din Judecele Brasublinieră OV. Dolci subliniere ialba. alba. În se efectuează cercetări sub aspectul sevăr sublinierei infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, contraband calificat, subliniere antaj, fals material în înscrisuri oficiale. Fals intelectual, sublinierei conducerea unui vehicul fere permis de conducere. Activitățile infracționale sau au subliniere urat în perioada 2017 prezent sublinierei ar fi constat în producerea, sublinierei distribuirea de permise de conducere, precum sublinierei alte documente false. Emiterea acestor acte ar fi fost atribuită autoricilor bulgare, precizează un comunicat transmis Joiager Pres de C3 Inspectoratul de Poliție Judecean, IPJ, bra subliniere OV. Polici sublinieră pus în executare 51 de mandate de aducere. Au identificat 8 suspecti ce au fost condus sub liniere, la DILCOT serviciul teritorial bra subliniere ov în vederea audierii, precum su I 29 de martori care au fost condus sub liniere, la sediul Ișbra subliniere ov, pentru ascultare, potrivit comunicatului menționat. Cercetrile sunt continuate pentru stabilirea tuturor împrejurilor în care s-au produs faptele. La acțiuni au participat jandarmi din cadrul inspectoratului judecean de jandarmi bra subliniere OV, grupurilor de jandarmi mobile bra subliniere OV sublinieră Precum subliniere ipolici polici subliniere ti din cadrul inspectoratelor judecene de policie alba, dolci subliniere Itim subliniere, mai menționează comunicatul de presa IPJ subliniere ov.